<تصفيق> طيب التريلر ريفيو الاول قناه فالنهارده هنراجع تريلر اول وهو التريلر الوحيد للموسم الرابع من لاكاستا بابل او ماني هيست ف يلا بينا طيب بالبداية كده التريلر داخله على البنك وبيلت شاو بقى الحان هارمونيكال الحزينة بعدها بيظهر أه المشهد بتاع نيروبي اللي احنا مقفلين عليه من الموسم اللي فات فوضح ان نيروبي في حالة مش حلوة خادص و... فانا اتمنى ان نيروبي تكمل معانا نيروبي من الشخصيات اللي الواحد حبها كده في المسلسل يعني مش سهل انك تسيبها وتحس يعني تحس مسلسل بايخ من غيرها كده فان شاء الله يعني ان شاء الله نيروبي معانا ان شاء الله لإن بعدها في واضح ان في نقل دم يعني والحكايه وفي مجهود يا ربي ليه يا ربي ليه ليه ليه ليه يلا اما راحت يا ربي ليه هوبا بقى فجأة م م موضوع يتقلب كله على بعض وكل يرفع مسدسات على بعض وتركي ترفع المسدسات والحالة بقت مردغانة يابا بقى وكل حاجة فا اللقطة دي هنشوفها بقى في الموسم في الأول ما يتعادل الموسم بعدها هيظهر البروفيسور وهو بيجري تمام في بقى اللي هيظهر بقى عامل استبداد استفزاز <hesitation> استفزاز تمام <hesitation> شفنا رجعت والكولونيل اللي هي تقريبا الموسم اللي فات مش فاكر اسمها استفزها ان هي يا معاهم يا تتحبس. وراكل بتعيط يعني واكيد في حاجة وحشة هتحصل فانا محبش هصيبت هتر الكنيلي دي اصلا وهب بقى في مردغانة حصل جوا البنك وهب بقى مين يظهر مين بقى يا معلم يظهر الجندية اللي احنا شايبينه من الموسم اللي فات ده بقى اللي هو هيبقى عامل خطر اللي موجود جوا في البنك واللي هيقلب كل حاجة بقى وهيبقى في قلبة جامده قوي في البنك جوا بسبب الجندية ده اس الخراب لانه متعاون مره مع المحققين ومع الشرطه بره فتقريبا جندل هيبقى ليه دور جامد جامد جدا يعني في قلب مواضيع جوه البنك وفي حصل في حصل في المشاكل كده بتاعه الترير جامده قوي في البنك وانفجارات وضربات وضرب رصاص المهم جندل بقى يظهر لنا بيتجسس بقى عليهم ويظهر لنا في لقطه بتاعه المواسير تمام بعدها يقطع الكاميرات كده بقى بقطع الكاميرات بتاع جنديان خلاص البروفيسور ما عادش موجود مع مع مع الفرقه مع الفريق بتاعه حتى هو كمان كان بيقولهم يارلون يعني البروفيسور مش هيوجه الفرقه بتاعته تاني ففي وسط يعني انت هم كانوا محتاجين اصلا البروفيسور البروفيسور يعني في حاجات كان بتحصل البروفيسور يصلحها فهو ما صعب جدا عليهم ان ما يشتغلوا من غير البروفيسور في قصة القلب اللي حصلوا بها البنك دي فالمهم المهم جندية ده شكله هيبقى حاجة كبيرة او في الموسم ده وهيبقى اس فساد جامد, جامد جامد جدا يعني في الموسم الجاي بعدها بقى بنشوف جندية او نزل حبل على رقبة هلسنكي فده احتمال كبير هلسنكي يموت مش عارف في حاجات كتير قوي متلخبطة في التريل أصلاً واحد عايز يفهمها فالمهم بعدها المهم وشفنا لقطة الجندية ده بيضرب طوكيو وهي توكيو يغمى عليها فأنا زي ما قلت الجندية ده أصلاً هيبقى حاجة جامدة قوي في الموسم صدقوني يعني الجندية هيخرب الدنيا كلها أصلاً جوه في البنك من غير بروفيسور من غير أي حاجة من غير برلين كمان أو برلين في اللقطه بتاعه نيجي اللقطه بتاعه برلين بقى برلين اللي تعبنا معاه ان اللقطه دي اصلا شكلها فلاش باك واضح جدا ان هي فلاش باك لان ده فلاش باك برلين ممكن ما اصلا ان البوستر نازل من يومين من غير برلين تماما فدي اكيد اللقطه دي فلاش باك آه فجأ بقى از بلقطه من بره البنك مجموعه ناس قلبان يابا بره البنك ما انا ما اي حاجه ولا عرفت افسر اي حاجه من اللقطه دي لحد حالا فشكل شكل في قلبه جامده تحصل في الموسم الرابع من مانيست او لاكاسا دي بابيل فنستنى ونشوف وينزل في الاخر كلمه let ذا تشوز بيجن وكان في لقطة في الاخر برضو جنديه كان برلين بيرلين وريو واقفين جنب بعض وجنديه جاي من ورا فانا خايف جدا من الجنديه ده خالص يعني واللي عمله في طوكيو واللي عمله في هلسينكي وقطع الكاميرات والبروفيسور بقى معزول تماما عن الفرقه بتاعته فانا يعني الواحد بقى متحمس جدا للموسم الرابع فهنستنى وهنشوف فبس ده الريفي بتاعنا التريلر بتاع لكاس دي بابيل او ماني هيست الموسم الرابع ف يا رب يكون عاجبكم الريفيو واحب تشوف بقى انت عاوز تعمل نعمل ريفيو اي مسلسل او اي فيلم انت عاوزه اكتبها في الكومنتات ف يا رب يكون عاجبكم عجبتكم الريفيو عاجبكم الفيديو ف تشريف في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا كل الريفيوهات بتاعتنا فهتحط لك برده وما تنساش تقول ما تنساش اللي انا قلت لك, لك... لك... لك عليه يا ربي انا قلت لك عليه ف سلام